Запорізька родина Ткаченки веде активний спосіб життя. Тричі на тиждень мають по три тренування на день, розповідають вони. Ранок втрьох починають з йоги осьомій. В нашому житті дуже багато, багато тренувань, а коли не, немає тренувань, ну ми трошки висипаємось. Чуть -чуть. І ранок починає, починається з того, що чоловік готує сніданок. Далі, розповідає Олена, чоловік, Олексій готує сніданок, робить зачіску та макіяж. Аби дружина була завжди красивою, Олексій закінчив курси візажу. Жінка має вроджене захворювання – дистрофія сітківки ока. Зір втратила, коли їй було близько 30 років, згадує Олена. Зараз їй 44. Я себе готувала, тому що я буду втрачати зір, тому я не повинна Ну, втрачати в себе віру, я, я повинна знайти себе навіть в такому, в, в такому стані. У мене таке життєве кредо – це ніколи не зупинятись на, на досягнутому. Чоловік взяв на себе дуже багато таких обов'язків, які Чоловікам складно взяти на себе. У початку своєї спільного життя я її підкрашував ну, від себе, так кажучи. А потім да, я дійсно пішов навчатися на макіяжу. Спеціально для того, щоб ще гарніше Олена виглядало. Олексій каже, те, що дружина не бачить за 24 роки подружнього життя, ніколи не було проблемою. Тобі здається, що ти десь вже бачив, і ти знаєш, що ти будеш з нею ну, вдвох обидва. Тому мене це ну, як, навіть не задумався. Ну, жінка, як жінка, ну не бачила. Будемо удвох якось. Двадцяти двохрічний син подружя Єгор розповідає в дитинстві. Зрозумів, що його мама не бачить, і з того моменту знав, що одне для одного будуть опорою. Мені дуже сподобалося. Я якраз. Доєднався, долучився до своїх батьків, мені дуже сподобалось, і мабуть його сподобалось більше, ніж інші види спорту. Я пробував і на танці ходити, і на акробатику. От, йога це більше всього підходить, тому це дуже правильний вибір, дуже корисний для здоров'я. Олексій та Олена працюють масажистами. Чоловік упродовж п'яти років, Олена – все життя. Олексій раніше виготовляв меблі, але змінив професію заради дружини, аби бути поруч, розказує подружжя. Олена – спеціалістка з масажу вищої категорії. Я сама зіткнулася з проблемами суглобів. 25 років у мене почались явища поліартриту. Спочатку це був страх, паніка, тому що мені приходилось дуже багато працювати. Вже близько п'яти років подружжя займається пулденсом, танцями на пілоні. На тренування їдуть після роботи. Олена додає, завдяки цьому виду спорту відчуває себе молодшою і здоровішою. За час занять схудла на 15 кілограмів. Захоплення прийшло з розумінням того, що це дуже складно, що воно Потребує великих зусиль, треба придоливати себе. Нам з чоловіком подобається ламати всі стереотипи, коли всі кажуть, що ну, от, здається, що в 40 років вже всі уходять зі спорту. А ми навпаки, ми прийшли в цей, в цей вид спорту. Я так досить скептично відносився до цього, вона теж не бачить, і я навіть думав, ну як це так. Ну, коли подивився, як займаються на пілоні, це ж треба бачити, за що держатися, як там ну, стрибки. Ну, підходить до пілону, думав, що це може не, не, не вийти. А коли пішли на перше заняття, ну, вона досить легко так, е, е, почала виконувати справи, які їй показував тренер. Тренер сама була в шоці. Сам був дуже в шоці, коли не залізли на цей пілон, цей полденс, не очікував від них такого. Мені стало цікаво, я зайшла, подивилася. І зразу сказала Аню: готовим ми їх на чемпіонати. Ну, тому що ну, ну, Лена це ну, феномен. Лена це феномен, це, е, це приклад, це приклад любові до життя. Це приклад, як потрібно жити, як потрібно себе любити, цінувати кожну хвилину себе, чоловіка, друзів, усе. Оксана Кір'янова робить постановки на виступи для пари. Тренера з фізичних вправ мають іншого. Жінка розказує, за цей час вже побували на чемпіонатах не лише в Україні, а й за кордоном, зокрема в Італії та Бразилії, де здобули перемоги. Нині Олена та Олексій навчаються в інституті здоров'я, спорту і туризму класичного приватного університету в Запоріжі. Планують опанувати фах реабілітологів, активно тренуються та готуються до майбутніх виступів. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, новини на Суспільному, Запоріжжя.